Ultima ori, Veti triste, în ce stare de sănătate s-ar afla acum Ione la Prodan. Tirile despre starea de sănătate a când treie de muzic popular Ionela la Prodan au curs la. Ambele fiice au încercat să transmit publicului ce mama lor se va face bine aici, Situația nu este atât de critic. Jurnalii de la evenimentul zilei vin, scuvetii care ne întristează pe toi. relatează bugetul lor.